Так, жінка в леоперді заходить з козирі. Чи можете ви увімкнути камеру, прямий ефір будь-якої соцмережі і почати малювати? Якщо ні, то у мене є для вас порада, як вам розхитувати цю свою можливість, витримувати просто увагу або неувагу людей, що однаково може бути складно. Художня школа пропонує своїм студентам виходити на ітюди. Я тільки вітаю цю ініціативу, це дуже класно. Людина виходить на етюди, публічне місце, щось малює, до неї підходять, щось питає, і вона навчається робити свою роботу на людях. Це, в принципі, нормально, тому що, скоріше за все, ви не бачили будівельника, який ховається, і каже, ні, я не піду біля вікна працювати, бо мене побачить. Ви маєте вільно, спокійно робити свою роботу, навіть якщо на вас дивляться. Це не інтимний якийсь процес. Другий крок – виберете альбом. Лювець і малюєте замальовки людей з натури. Виходьте прямо на вулицю, берете альбом, дивитесь на людину, вона вам незнайома, ви її малюєте, вона в афігі. Вона Може ховатися, може посміхатися, може підійти і сказати, покажіть, що ви малюєте, може дати вам позитивну реакцію, може негативну, може попросити подарувати замальовку. І так далі спілкуйтеся, комунікуйте і вчіться, що це ваша робота, і ви абсолютно спокійно можете. Показувати її, показувати процес, говорити про неї з людьми на вашому етапі навчання дає вам величезну перевагу перед усіма іншими, навіть в соціальних мережах. Тому що на відміну від тих, хто каже «Ой, не буду цим займатися взагалі, нехай мене ніхто не бачить, нехай у мене буде агент і він буде цим займатися, ніколи не буде цього агента». Далі, люди, які кажуть, о боже, я не достатньо ще класний, от буду достатньо класний, тоді я всім покажу. Ні, не будеш, не покажеш, тому що ти будеш класно малювати, не будеш класно знімати. Коротше, не буде ніколи з першого разу у тебе ідеального контенту, тому тебе ніколи не буде контенту. Є люди, які кажуть, о боже, я це намагався, у мене нічого не вийшло, три кліки, два лайки, один коментар від моєї мами, ніякого натхнення, я не хочу цим займатися. Окей, не займайся, нехай цим займаються ті люди, які витримали і продовжили, і утрималися, і їх реально одиниці. Вони своєї мети досягнуть набагато швидше. Це Ефективно, ефективно для художника бути сміливим в своїй роботі, не те, щоб з ноги відчиняти двері, меценатів, але впевнено це робити. Розумієте, ваша впевненість вона тренується. Вона з нею мало хто народжується.